Пане Романе, будь ласка, розповідайте, яка зараз оперативна ситуація на околицях. Що вам розповідають побратими? Те, що ви знаєте, те, що ви бачили, як ситуація змінилася довкола міста за останні дні? Хлопці ми спілкуємося, хлопці говорять, і взагалі ми самі бачимо, що ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна. За останні тижні ворог ще більше активізувався, що більше валють з усього чого може. Дуже масово накриває артою, дуже сильно накриває з різних типів РСЗО. АГС і СПГ використовує всю наявню в нього зброю. А, так, в більшості своїй зброя стара і радянська, але все ж він має, на жаль, і дальнобійну артилерію, і близькобійну, це і міномети, і АГСів дуже багато. Ворог тактику свою не змінює, це тактика вогневого валу і живої сили, по суті, це стара радянська тактика, яка зараз підкріплена у них, ну, ще цою, після, звичайно, після Жукова, трошки новішою технікою, технікою 50-50-річної давності. Ворог винищує місто повністю, винищує населені пункти, які поряд з Бахмутом, і квадратами, кварталами знищує місто щоденно. І дуже масовані піхотні штурми після того застосовує. Я вже неодноразово говорив, що в нього присутні такі собі ешелони смертників, спідозних, які в першому йдуть, які не підлягають евакуації. Застосовує будь-яку будь тактику, щоб захопити місто. В кінцевому результаті на, тримає там, гори трупів, гори своїх цих е, мертвих бойових шакалів і великого успіху не Хто б там що не кричав, що там, е, вони ж, щось там величезні успіхи мають. Це не так. Пане Романе, напередодні наші воїни навіть публікували відео так, і такі заяви лунали, що вдалося підбити російську сушку нашими захисниками, яка залетіла фактично вже в повітряний простір самої української фортеці. Наскільки часто ворог застосовує авіацію та чи часто їхня авіація залітає ну, настільки близько, так, що фактично в межі самого міста? Ворог часто застосовує авіацію. Але залітати безпосередньо там до наших позицій вона змоги не має в більшості своїй, можливо, в якихось дуже-дуже рідких випадках. В більшості своїх вона знищується на підльотах, або ж вони самі не долітають. Авіаудар можна зробити з вістині, там порядка 30 кілометрів до лінії. Тому, як правило, в близький контактний бій авіація намагається не вступати об'єздаунку. Авіаудар дуже страшна штука, і наприклад, до прикладу, там дев'ятиповерхівку вона складає з одного з одного виходу і відповідно з одного приходу, після чого залишається тільки воронки і виповна земля там на декілька на декілька десятків квадратних метрів. А відповідно, від неї розльот на сотні квадратних метрів розлітається. Ми теж використовуємо з нашого боку авіацію проти кацапів. На жаль, в, їхні, в їхніх тих глибоких термах, в з глибоких резервів, вони достають стару радянську свою техніку, і в них, на жаль, її більше. На жаль, тому я щиро переконаний і дуже чекаю, ми з побратимами Свободи, і інші підрозділи, і Збройні сили НГУ, і всі інші підрозділи, Дуже чекаємо цю військову підтримку і дуже чекаємо, що озброєння новітнє НАТОвського зразку до нас якнайшвидше дойде. І ми дуже крепко ним почнемо працювати і давати відсіч. Хлопці, які вміють цим користуватися, і хлопці, які зможуть навчитися цим користуватися, професіоналом своїй справи в нас вже є. Пане Романе, ми так само усі українці очікують, тому що і вчора було Засідання 10 Рамштайну, обговорювали і боєприпаси, і загалом про танки також велася розмова, тому, звісно, ми сподіваємося, що ось ця вся допомога, вона надійде якнайшвидше. Пане Романе, ще про тактику наступу з боку ворогів і взагалі про кількість штурмів за день на тому відтинку фронту, де ви перебували, де перебувають ваші побратими, скільки це приблизно, і чи більше зараз ворог атакує вночі, чи це в день? Чи навпаки, неважливо, коли саме вони лізуть з відусіллі постійно? За інформацією від комплексів, що зараз, зараз вони штурмують, там, Кожні декілька годин намагаються прорвати лінію, кожні декілька годин намагаються там, якось просунутися. Е, зараз е, бої відбуваються майже 24 на 7. Коли ми перебували на лінії зіткнення з батальйоном «Свобода», то найбільший штурм, який Ку, е, е, Кацапня штурмувала там, від 5 до 7 кілометрів е, лінії фронту, в один, в один момент е, 5 е, від 5 до 7 кілометрів землі просто почало горіти. І почався страшний, величезний масований бій, який тривав декілька годин. Ми тоді з хлопцями з мінометної батареї батальйону «Свобода», там, це він був тоді з вечора на ніч, цей штурм. Всю ніч хлопці майже працювали, дуже крепко попрацювали. Штурм нам вдалося той відбити, хлопці з піхоти дуже крепко попрацювали, вдалося відбити. На жаль, звичайно, це несе за собою наслідки. І... Є втрати, звичайно, у ворога вони більші, та все життя одного українця, одного українського воїна, воно безцінне, а життя того шакам, воно не вартує нічого. Штурм був відбитий. Я переконаний, що і зараз хлопці, які перебувають на лінії зіткнення, дуже крепко дають по зубах, відбувають всі їхні там, якісь спроби просунутися, і кому ми там перебували? Ми на особисті очі бачимо, як е, всі посадки під Бахмутом, всі які е, такі містинки, ярки, воно все завалене трупаками цих шакалів. Е, зараз те, що хмопці говорять, відбувається ситуація плюс-мінус така ж, все, все завалено там кацавськими трупами, вони не забирають своїх двохсотих, е, вони не забирають своїх трьохсотих. Ну, Власна ситуація плюс-мінус така, ж тільки пруть вони, пруть вони зараз дуже крепко. Намагання величезні захопити Бахмут. Я так розумію, що ті того бункерного, що їм треба Бахмут, який, по суті, для них не має ніякого стратегічного значення, але вже вони в битві за Бахмутка стопня пакова порядка 50 тисяч осіб свого, своєї живої сили. А ці 50 тисяч могли на інший на інший напрямок. Вони могли йти на Київ, вони могли йти десь на Харків і на великі наші міста-мільйонники. Тому те, що Кацапнян на Бахмуті сточує зуби і знищує свій бойовий наступальний потенціал, це для... стратегічно це добре. На жаль, на жаль, ми маємо втрати. Ми хлопці, цих будемо пам'ятати, ми хлопців цих, будемо, ми хлопців цих будемо цінувати, вони з нами в серці, і ми за них обов'язково повстемося. А Кацапня, рано чи пізно, вони там поздихають, і ми е, добудемо, і переможемо, і буде в нас сильна вільність з часом в Україні. Пане Романе, безумовно, погоджуємося з вами абсолютно з усім, розуміємо, що важко, і що в Бахмуті... Виконується завдання насправді стратегічного зараз значення, і кожне життя нашого військовослужбовця воно є надзвичайно надзвичайно важливим для нас. Пан Романе, на сам кінець коротко. Будь ласка, хотілося б уточнити про те, наскільки зараз часто тривають саме вуличні бої, чи росіяни вдаються до них, чи намагаються якось не так близько підходити до наших воїнів саме в умовах самого міста. На жаль, відбувається. Кацапня в таких місцевості, міських місцевостях намагаються пересуватися невеличкими групами, там 5-7 осіб. Пробують запускати типу як ДРГ, ну щось типу на кшталт, тому що це не зовсім ДРГ, але щось максимально схоже на то. Всі ці їхні намагання хлопці відбивають. Ці всі групи знищують на підходах. І, на жаль, бувають випадки, що вони можуть підійти дуже близько, як нам говорять наші е хлопці, що зараз е захищають Бахмут і їхні сміжники. На жаль, бувають випадки, але ці випадки, як за правим, вони пристікаються при першому ж їхньому е візуалізації. Тільки їх побачу, їх одразу ж знищить.